واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم وأعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن صدق الحديث كلام الله تعالى خير الهدي هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفتنا. أما بعد أيها الأفاضل لا شك أن كثير من الأزمات النفسية والاضطرابات السلوكية والتشنجات على مستوى العلاقات الاجتماعية تكون نتيجة لحالة الغليان التي تتلبس بالإنسان وفي المقابل الذي لا ينساق مع فورة غضبه ينعم بالسلام النفسي ويكون في منأ عن التبعات التي لا تحمد ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم وما يعتذر منه إياكم وما يعتذر منه ولذلك في هذه الجلسة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى نحاول أن نسلط الضوء على موضوع من الأهمية بمكان وهو يعني موضوع يعني معاش لا يفك عنه إنسان وهو الغضب وكيف يكون له أثر سلبي على حياة الإنسان ثم نحاول أن نطل إطلالة على الشريعة ننظر كيف يعني أطرت هذا الموضوع ولو بشكل يعني يسير ثم بعد ذلك يعني نحاول ان نستلهم منها اي من هذه الشريعه الغراء ما يكون عونا لنا على تجاوز هذه السلوكات الغير حميدة الغضب أه يعني ابتداء الانسان عندما نقول انسان يعني غضبان فهاد الغضب هذا اللي كنتكلموا عليه هو حاله نفسيه كتهجم على الانسان كتهجم عليك ماشي انت باختيار ديالك كتغضب مفهوم فنحاول نحاولوا العباره ونفهموا اش كيوقع الإنسان حالة الغضب الانسان فاش كيغضب كي يحمروا ليه اش يصير او يكون سببا في التشويش على عمل العقل لان يعني العقل شنو هو الدور ديالو عندنا كاين عقل الرشد وكاين عقل التمييز عقل التمييز هو الانسان فاش كيكبر كي ويبدا يبلغ صافي تيبدا يميز واحد العداد الأمور. وهو يعني يكون سببات يعني شرط من شروط التكليف هذاك العقل اللي يميز ويشوف الامور ويقيمها ويعطيها القيمه ديالها الحقيقيه حاله الغضب اش كيوقع ليه؟ تشويش، كيتشوش. فهمنا؟ الموجات ديالو اش كيوقع لها؟ اضطراب. فما كيبقاش العقل اش يدير؟ تيخدم الخدمة ديالو بشكل سليم. فتيولي بان ليه الشيء اللي كان يعني يظهر له من قبل يعني يسيرا يعني معده عندو قيمة، ولا قيمته صغيرة. في حالة التشويش تتولي تبان ليه القيمة ديالو كبيرة عفوا وهذا التشويش درجات يقدر يتشوش الدماغ حتى تا يعني لا يكاد يرى تنقول شي واحد تعمى فهمنا فاش كيتعمى نتي يبقى نتي عارف اش يدير عفوا ولذلك آه الانسان فاش يضرب وتوصل لهذ المرحله هذه كتلقاه ممكن يقتل ولا لا شا ديال الناس تيقتل وني تيقتل أشم ساعه وشي يقتل هو ناشط مع راسه فرحان تيقتل وراه شاعر فهمنا الناس كيذابزو كيجعر كيهيج يقتل او آه يعني تيغضب تي و يوصل لمرحله الهيجان فيسب الرب جل في علاه ويسب الدين ف آه يغضب ويلعن نفسه عشان واحد تي تيغضب وولده واش كيدير اه يسب نفسه تقول الله يلعن والديك واش كن ولدي ها؟ اه, آه وليد يسب من نفسه و قد يسب ايضا ولده في حاله الغضب يسب ولده ويعيره شي معيره اللي تكون قبيحه مفهوم ويقول له شي كلام الذي يمكن ان يكسر قلبه ويحدث فيه جرحا عميقا يؤثر على حياته في المستقبل كلمه واحده في حاله الغضب تيهجن انسان يتكلم كلمه كت... قد تكسر من يعني آه يتلقاها. آه يغضب الانسان فيلعن ماله ويتسبب في فساده الانسان شحال واحد يغضب تيطلع عليه الدم اش تيز التليفون كيخبطو مال حيط مشى ربعين مش 40000 ها آه؟ مشات 2000 درهم ولا 3000 درهم ولا 10000 درهم شوف شحال شاري هذاك الهاتف ولا كسرت التلفازه ولا اللي جات قدامه يقدر يعني ي... ي... يكسرها فتيولي فساد بسبب اش هياجان الذي يحصل للانسان والنبي عليه الصلاه والسلام تينبهنا للابره تي وتقول ردوا البال عندكم ديروا الشاده جاء في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه عبد الله قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بطن بواط يريد المجديه بن عمرو الجوهني قال وَكَانَ النَّاضِحُ يَعْتَقِبُهُ مِنَّا الْخَمْسَةُ وَالْسِتَةُ وَالْسَبْعَةُ النَّاضِحَ اللي هو أش... الجمل النَّاضِحُ هو الجمل نعم أحسن الجمل ف دليل على أن المركوب عندهم قليل الجمل واحد تيتناوبوا عليه خمسة ستة سبعة قال فَجَاهَتِ النَّوْبَةُ على احد الانصار على لاحد الانصار على ناضح له فاناخه نزل فركبه ثم بعثه بعثه قال له فتلدن عليه بعض التلدن بحلا تكسلي فقال له شأ لعنك الله شأ لعنك الله شاء بمعنى ايش حنا كنقول احنا الحمار والبغل لا يعني كلمه ايش تبعث بها الدابه قال له لعنك الله ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من اللاعن بعيره فقال انا يا رسول الله فقال انزل عنه ولا تصحبنا بملعون انزل عنه، اه قلناش بالاول اش؟ كان عندهم جمل كثير ياك؟ يعني. اه اش كانوا؟ كانوا قلاب ومع ذلك سمح النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الجمال قال لي انزل عنه ولا تصحابنا باش بملعون اه هو يقول النبي عليه الصلاه والسلام واحد توجيه يعني يكون نبراسا لكل من اراد لنفسه وذريته وماله الخير، فقال: لا تدعوا على انفسكم. ولا تدعوا على اولادكم. ولا تدعوا على اموالكم. لا توافقوا من الله ساعه يسال فيها عطاء فيستجيب لكم. شحال من واحد ياك إيه خرجوا لي وتيقول ما حد مال هاد الدراري هادو صاكعين ما مربين ما والو هو تينسى بأنه راه من الصباح حتى العشيه وبركي اش؟ الله يلقي الله أه؟ ها الله يعطيك الله يفعل بيك الله يلعنك الله كذا بركي كيلعن المراه كتلعن من قنت والبو اللي ما عندو عقل تيلعن من قنت فقد قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام لا اش؟ يعني اش؟ لا تدعوا على انفسكم لا ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على اموالكم لا توافقوا لازم تلقوا مع شي ساعه هي ساعه استجابه لا يسال الله فيها عطاء اش؟ افيستجيب لكم يعني هذيك الساعه ربي اي واحد سالوا في هذيك الوقيته كيعطيه فانت مع هذيك الوقيته قلت لي الله يلكها ولا تبات ما تصبح ولا صير الله يقرض لك دوك الرجلين ولا المهم هكاك هاد الادعيه اللي اه منتشرين واش شي كاين بعدا الاخوان اه كاين ياك هكاك فلذلك هاد الامر هذا اللي حنا كنعيشوه وكنعيشوا النتائج ديالو وحنا ما عارفينش راه حنا السبب فهمتيني ما بسبب اش ذاك الهياج اللي كيوقع علينا المفهم هكاك ا آه ازمات نفسيه كتوقع للناس شحال دي الناس كتلقاها م... مأزم نفسيا ومكرفص ومحن بسبب بسبب الغضب غضب وعوض انه يخرج هذاك الشيء برا اش يوقع ليه؟ خلى داخل تفاهمنا؟ فداك الشيء بدا كتر عنده تو و... ال... الداخل عنده تتقطع كاين اللي كيتصاب بالسكر كيتصب كي آه ب... بالقولون العصبي كاين المعده كاين كيدر كتافو كي كاين اللي وصل المرحلة الى ديال اللي وقع له يعني نزيف في الدماغ يعني مشاكل كثيره جدا تقع على مستوى البدن فهمنا وهادي بشهادات الناس لأمق يعني دي الأهل اللي هما يعني ديال اهل الطب اللي تيحكيو ان بسبب هذاك الغضب وذاك الفوران اللي تيوقع الانسان ولا يعلم ولا يحسن تدبيره فهمنا فيعطي هذه النتائج اللي هي صعيبه جدا. شحال ديال الناس كيغضبوا وكيطلق. معنى انا؟ شحال ديال الناس كيغضب أه؟ كيطلق فهذا الطلاق يكون سبب ان واحد العدد ديال الابناء ديالو واش كيوقع لهم؟ كيتشردوا جند من جنود ابليس الا لما رحمه الله تبارك وتعالى ويعني آه وفقهم الى سراطين المستقيم. مفهوم؟ شحال من واحد تيغضب وتيفوت عليه فرص ديال الخدمه فهمت طيب تبغي دير مع شي واحد شي شراكه ولا شي شريكه ولا شي هذا آه. عمل بسبب الغضب تيتفركت المجمع مفهوم شحال من واحد تيبغي يمشي يتزوج والناس مزيانين وهذو مزيانين اش بسبب الغضب ترونت القضيه فهمت ولم يكمل أو لم يكتمل ذلك الـ الـ الـ الـ الامر طيب واش الدين ديالنا خلى هاد الامر بلا بلا بلا توجيه بلا ارشادات لا فلذلك حنا محتاجين اننا نسمعوا كلام الله تبارك وتعالى نسمعوا كلام النبي عليه الصلاه والسلام باش اننا فعلا نمشيو للصراط الصراط, الصراط المستقيم طريق القويم في هذا الباب لان كلنا كنبغيو نكونوا عايشين سلام نفسي تكون هادئ ومرتاح ما ماكينش اضطرابات وليداتك تيطرعروا تي قدامك وكتقرض لهم العين تفهمنا وغادي نابتين وغادي الامور مزيانه التجاره غادي خدامه مزيانه العلاقه مع الناس غادي مزيانه كل الناس كيحبوا الشيء هذا لكن احيانا توقع عليهم شيء امور ما كيفهموش شنو يخص يدير فديك الحاله والحمد لله آآ آآ ان النبي عليه الصلاه والسلام تيقول لنا ما من خير أعلم لكم إلاش الا دلالتكم عليه وما من شر أعلم الا اش نهيتكم عنه طيب آه المعينات اللي يمكن لنا ملي عرفنا هاد الخطوره ديال هذه المساله ديال هذا الغضب هذا كيفاش يمكن لنا نتجاوزوا العقبه هذه ونكونوا في واحد البر ديال الامان وكيما قلت في الاول يعني يكون نعيشوا هذاك السلام النفسي يعني راحه نفسيه تكون عندنا آه ا اولا الغضب ماشي شي حاجه كت بيك كتهجم عليك لا لا طيب هو الغضب مشي في حداته ذاته ماشي ماشي مسأله هي قبيحه انسان تيغضب للاخر لا احيانا الغضب راه حميد تفهمنا راه النبي عليه الصلاه والسلام كان تيغضب انتو حكت شي امر من امور ديال ديال الدين واضح لكن عندنا فين فين كاين الاشكال هو هذاك الغضب كيفاش خصنا نتعاملوا معاه دابا عندنا اشكال في اداره الغضب كيفاش هذاك الغضب فاش ينزل مايفوش القياس ديالو وكيفاش خصني نفاعل ونتفاعل معه آه النبي عليه الصلاة والسلام جا عنده واحد الصحابي كما في حديث أبي فريرة صحيح قال له قوصيني ماذا قال له لا تغضب كرر عليه تطالب مرة ثانية قال له لا تغضب مرة ثالثة قال له لا تغضب تصور إحنا ذا واحد واحد فينا تلقى مع النبي صلى الله عليه وسلم وسوله قال له أعطيني شيء وصية ويقول لي هاد لا تغضب ثلاثة المرات شيء خصو يجتعد فيها ولا لا خصو يخدم عليها لأن فعلا عدم هذه الوصية جماع الخير اللي تيتفوت على الغضب فعلا كي تفتح لي الابواب ديال ديال الخيرات قول النبي عليه الصلاه والسلام لا تغضب واش قال لي ما زعما لا تغضب ما تغضبش هو لا يملك هذا الامر هذا مبدئيا هو تيهجم فالعلماء قال لك لا تغضب بمعنى هاش بمعنى ابتعد آه... او تجنب الاسباب اللي كتخليك تهيج وكتتحرك فيك هذا العرق ديالات ديال الغضب او الى غضب الانسان يتجنب انه اش ان ينفذ ما يمليه عليه غضبه الى الانسان غضب يحاول اش يدير ما ينتقلش من حاله الهيجان الى حاله الفعل الى حاله الفعل طيب كيفاش يطبقوا حنا هاد الامور هادا دابا فاش كنشوفوا حنا الغضب نقلبو كان علاش كنغضبو حنايا علاش لماذا أحياناً تيجي واحد تيقول لك شي كلام أنت ما فيكش تيغضبك تفهمنا؟ فهذاك شنو العلاج جديد من هاد الحال هو تقدير الذات بمعنى أنت خصك تكون عارف رأسك واحد كتاب بشيتهما أصلاً ما فيكش مفهوم أصلاً ما ما فيكش كما كانت يوقع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا كي يسبونه مذمماً تيعايروه أو تيسبو مذمم ما هو تا ما كيقولوش ليه هو سميتو محمد مثلا إذا كثير الخصال التي يحمد عليها لكن هو فاش يسبو مذمم كيتسوق ليهم ما فيهم لأن أصلا هو ما هو عارف راسو هو ما هو كيسبو واحد إنسان سميتو مذمم فلذلك أول شيء إنسان تي تي خصو يقدر ذاتو ويعرف شناهي الأمور التي يحسن فهمنا واحد مثلا أه حتات ولا نجار وعارف راسو انه راه تيقول المهنه وداك شيء فاذا به روجوا علي بانه راه ما كيفهم والو عرباز تيتكلموا فيه كذا واش الشخص الشيء خصو يقلقو الا قلقو راه ما تيقش في راسو في هذا الباب هذا تنهضرو فهو خصو يعرف بانه راه فعلا انا راه حريفي في هذا الباب هذا ومشات واحد عدد الناس فلا شي واحد تكلم فيك ولا جوج لا تلقي له ما يحركك تفهمنا لان انت عاش عارف راسك اثنين اغلب الامور اللي كان حنا كان كتحركنا شنو هي الدنيا واضح فلذلك خص هذا الامر ديال الدنيا يكون واضح عندنا المقدار ديالو النبي عليه الصلاه والسلام في واحد العادات ديال الاحاديث ياك اش كيقول لنا تحاولي يعطينا اشارات بل بصريح العباره تيبين لنا قيمة ديال الدنيا. علاش تيبين لنا قيمة ديال الدنيا؟ يعني من الأهداف ديالها أنها إلا إيه وقع لك شي مشكل في الدنيا أش؟ ما يبقاش فيك الحال، إذا إيه راه ما مشى لك ولا شيء، كان واحد يعني ذات يوم مر بالسوق في المدينة ودخل من العالية فوجد جدي أسك مقطوع اللي ودنيه وميت مرمي، هو قل قال لهم شكون يسلم عندي هذا بدرهم بدرهم درهم ديالهم هذيك الساعه يعني تواحد ما بغاه من الصحابه رضي الله عنهم فقالوا لو كان حيا لو كان حيا ما اخذنا من اجل السكك اللي اللي فيه قال لهم شوفوا كان فكان لهم النبي عليه الصلاه والسلام ا آه للدنيا الدنيا كامله اللي الناس كيتقاتلوا عليها وغضبانين وتشيط بدا تي تيشربن وشعلين البولات كاملين هالدنيا الدنيا اهون على الله من هذا الجدي على اهله ترى اهل هذا الجدي هذا علاش رماه ميت واسك انقص على الحلو والو اشيو مزبال نفايات مفهوم؟ ف... فالدنيا كلها باش كنشوفوا فيها الزخرفه ديالها وسياراتها وقصورها آ... وهذا لا يعني مادة قيمه عند الله تبارك وتعالى. بل الحديث الذي تحفظونه ان شاء الله تعالى اش؟ لو كانت الدنيا تساوي عند الله اش؟ جناح بعوضه، يعني ما كتسواش جناح بعوضه عند الله. مفهوم؟ هادشي شنو الدور ديالو؟ الدور ديالو هو انه نهار يوقع لك شي اشكال في الدنيا عرف راه الدنيا راه اصلا مساويه ولا شيء وهداك الشيء اللي مشالك راه اللي عطاه لك قادر يعطيك ما ما مفهوم احيانا الانسان تيكون جالس دري صغير كيقيس الكاس كيطيح كيتهرز بلا ما يشعر كيجبدها معه صافي يقدر يديه تمشي ليه لعيني تقدر دلي عاها عاهه ولا لا مع أننا اصلا منعيين اننا نضربوا الوجه مفهوم علاش بان الكاس شي حاجه كون شاف هذاك الكاس راه ماساوي والو اش هاكاس مشا كاس مش هكاس يجي يجي كاس اخر وخلي ولدك مرتاح فهمنا لانه فاش نقولوا ما نغضبوش اش يعني ما نغضبوش يعني هذيك ال... الهياجانيزكا باش تحسن التصرف وما تقولوش ما دير والو لا راه مثلا نعطيك مثال الولد قام بفعل المنكر في البيت فو؟ ارز كما قلنا كاس التلفازه طبصيل دار شي تصرف ماشي هو شد شد الصباغه ويصبغ الطلامط تامه دار شي من كل الافعال اللي حنا كنعرفوهم تامه الدراري في الدار تجموا ولا باكي كل خوف بالعصا لانه فعلا غضب ولا الى دار شي تصرف قدام الضيوف ولا مشات داتو عن شي ناس ودار شي تصرف ماشي هو يا ويلو يرجع للدار غادي تكلخو بالعصا اش كدير هي؟ هي غضبات وتنتقم لنفسها ماشي كتربي فهمنا؟ انا يعني كربيو الطريقه ديال التربيه غادي جينا نقول مزيان هاد الكاس هذا اصلا تقادري الاجل مع راسي دابا الان هاد الكاس اش وقع لي؟ تقادري لي الاجل كل ما طيحوش هو كتر نطيحو وانا مفهوم؟ لكن دري ما كنقولليش مزيان بعد تا مشكيل هرس الا واضح هادي ديال تقديل الاجل ديالتي انا مفهوم باش نبرد شويه انا طيب دريش كنقوللي رد البال المره الجايه فاش تبغي تدور يديك ولا تبغي تحط شي حاجه فيك كتحطها ما تجيبش الطبسي جاي وانت كتشوف التلفازه في الرسوم المتحركه ولا شي حاجه تتقلب تخربتي كلشي تفهمنا خصك ترد البال تنتابه انظر الاول الثاني الثالث تا وكان لبغيت تعاقب كتعاقبو انتو أش مبرد كتعاقبو تربية ماشي كتعاقبو ها اه. إنتقاما في القسم أستاذ تدرس في القسم تفهمو تيجي تلميذ تيدير شي تصرف ماشي هو ها اه واضح تلميذ تيبقى تلميذ عاولت مفهوم فلذلك فاش كيدير واحد تصرف من منطلق أنه طفل ما فهمش الاستاذ تيفهم استفزاز اش كيدير لي كعيطه كيعيط ليه كيعطيه العصا هذيك العصا اللي عطاه في الغالب تتكون ايش؟ عانتقا في الغالب تتكون يعني رده فعل غير محسوبه وقيل لكون هدا الاستاذ وقال زكا هذاك راه طفل يعني راه كاين يدير هاد الشيء راه عادي اه داخليا كيبرد خارجيا كيقول كي له شوف أول هاجي التصرف ما يليقش أنك تديره في القسم خاصة يكونوا منضبطين وحترموك كذا وبأدب وتربيه مرة الاولى لك تانية تتا تلا بيتعاقبوك كتعاقبوه ايش وانتا برد كي يكون لك فيه ايش تربية ما تيكونش انتقام واضح <تصفيق> كلام طيب باش ما نطولوش في هذه النقطة يجي النقطة الثالثة هو الاعتدال في الانتظارات الاعتدال في الانتظارات مم معنى ذلك؟ معنى انه واخا القسم للقسم ونخرجوا للواقع في المجتمع دبا كتعرف تعرف الاستاذ ولا المدرس ان التلميذ عارف مستوى ديالو كيفاش داير مفهوم انه راه على قد الحال فكيقريه اليوم وكيحفظه الغد ليه تيجي تيسولو ما كيجاوبش وانا الباح ملي عحتي خرجت صراي صراي صراي ليش انت اصلا ما كنتيش معتدل في الانتظارات لانك تعرف انت الواقع ديالنا الاباء واحد العدد فيهم ما كيهتمش بالدراسه الدري عشتين المستوى ديالو انت راك كاتقريه يعني راك خبير بالوضعيه ديالو كتعرف المجتمع شنو كاين فيه انت كيفاش الدري هذا اش كاتسنى منه تفاهمنا بل تقول بانه الى جابها شويه راه ياد مزيان يعني تكون معتدل في الانتظارات ديالك شتي خدام في الدار تفهمنا ف تيخدم غادي بواحد المستوى ما تسناش يدير شي حاجه خارقه للعاده غادي كي باقي ممكن يخطا هذاك اللي ممكن يخطا لنا راه بشر ولا لا ممكن ترسل شي حاجه فيدي ممكن فلذلك انت فاش تكون معتاد في انتظارات المراه في الدار فاش تكون المراه عندك في الدار فاش شات تسنى من المراه لانه يعني لانه واحد العداد المشاكل كيوقعوا خصوصا في بدايه الزواج بسبب أش بسبب التصور ديال الانسان للمراه كيبغاها تكون ليه في الدار بغا هو ما عرفت تكون ما عرفتش كيفاش غتعامل معه يعني تكون عن القرص خصو ها تم جايه وتقول لها هذاك الشيء ديال الافلام وذوك العبارات ما نقول في هذاك الشيء تفهمنا؟ وتغسل ليه رجليه وما عرفتش هذاك الشيء وتمشط ليه وتقاد ليه وما عرفتش ترتب ليه شابسه شواشتا شا لابسهم فهمنا تفهمنا فإنسان يكون معتدل في الانتظارات بمعنى راك تعمل مع بشر شوف عرسك مع الاخر انطلاقا من من نفسك انت مفهوم فلذلك المرأة ممكن تكون عيانه ممكن تعساك واحد النهار ممكن ت... الخدمه ما تكونش في المستوى المعهود ممكن هي اسمو الضغط فهمنا ما ما ما تعطيكش الطوع في شي مسائل فيسات يعتاد في الانتظارات فنكتي معتادل كتلقى الشيء باش ببروده ولا لا لا لأنك كتسنى ان راه تكون واحد نار مزيانه واحد النار غيقدر تعكس معك وهذا مفهوم كما حنا معه واحد نار غيكونوا كما كم تيبغيو هما واحد نار ما غاديش يلقاونا كيبغاو كيبغاو هما الطبيعه البشريه مفهوم فالاعتدال في الانتظارات اي صاحبك صديقك اللي معاك ما تسناش أحيانا الخصاف في هاد الأزمنة هادي هذاك الصاحب اللي كان كنقراو عليه أحيانا وديك الصداقة الحميمية اللي كانهضرو عليها عند السلاف ولا هذا قلت في المجتمع قلت فهمت يعني ما أنت صاحبك يعني هذاك يعني الشيء كاع اللي كتقرا على الصحبة والرفقة الحسنة غادي تقدر تلقاه فيه تلقى واحد العدد واحد سبعين في المية و واحد تاتشي مي تقدر تلقاها اش ماشي إيه هي هذيك فهمنا فخصنا نستمتعو ببعضنا خلى هداك علاش على عوج كل واحد فينا هدو عوجيتو فهمنا فلذلك الاعتدال في الانتظارات كيخليكاش متتغضبش واضح دير معاك فوت اليوم كتقول اش عادي اش يكون راه بشار ما تقولش ما كنتش منه ما كنتش كنتوقع انه يدير معي هذا التصرف هذا وخذلني وكذا لا لا لا ابرد لان انت كنتي مطلع السقف ديال الانتظارات كنتي كتسنى انه ما عرفت معاك معك فاذا به هذاك السقف فاش كطلعه كيرجع عليك انت بالازمه لا نزل خصك تكون معتاد واضح وشوفوا مالي خونا أه؟ ها واضح ها أه؟ طيب آه. اذا اش قلنا النقطه الثالثه ياك يعني. اش لا هو الاعتدال تكون معتدل ما بقاش تطلب اكثر من القياس طلبو اش وقيس طيب هذه آه. آه آه آه امور يعني بحال النفسيه الانسان تيحاول يقنع بها راسو باش انه يتعامل يتعامل بها رابعا آه خصنا نعرفوا بان فعلا آه عدم هذا الفوران ديال الغضب والشعلة هذه فاش كنسكنوه اصلا كنطيعوا الله راه عندنا الاجر تفهمنا كنطيعوا كنطيعوا الله أه الحديث اللي شفنا دابا عندي لابورير حادثه بهورير اللي قال فيه اش اش لا تغضب اذا انت فاش ما كتغضبش كتطبق واحد الوصيه نبويه الا الا كانت عندك النيه راه عندك عندك الاجر واضح ا أه واطيق يقول في القران سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين زيد الذين يقولون في, في السراء والضراء والكاظمين الغيظ شو سبحان الله هذه الحروف اللي مستعملين هنا هذاك غيظ جمعهاش ماشي الحابسين الغيظ لا الكاظمين هذه الحروف كاين واحد الكاظمين الغيظ فينا فعلا باش تكظم الغيظ خصكاش قوه واضح قوه ايمانيه فعلا باش باش تهبط هذاك الشيء والكاظمين الغيظ والعافينه عن الناس والله يحب المحسنين وانا الله غادي يحبك الا دخلتي في هذا السير ديال هاد الناس هذا الناس الذين يكظمون الغيظ وكي يعفون عن الناس ويحسنون انت الله غادي يحبك ما كفاكش النبي عليه الصلاه والسلام تيقول حديث اخر تيقول لا تغضب ولك الجنه لا تغضب ولك الجنه يل. ما آه بالرد. ما تغضوش اه برد وهكا الجنه اش مشى انتازع انت زعما علاش طالع لك الدم كاع ومدير هذه الحيحا إيش اش اش يعني فاش فاش كتحضر العقل تيبان لك فعلا ياك ولا لا شحال من واحد دابا في السجون ياك تيقول ندمان تيقول زربت والله العظيم الا زربت كون دابا كان عندي العقل ما غاديش ندير هكاك لاش بغيتو كاع نقرب ليه ولا نضربو بشي موس ولا نهرسو ولا لاش اش بيني وبينو فاش تتوقع الواقعة عاد تيبدا تيبدا يتاسف ولا خصك ما تغضبش باش العقل ديال التمييز ما تطعش عليه الغشاوه باش يولي قيم لا لا النازلة قيما منطقيا معقولا اما تخدم بالعلم ديالك او لالا ما فهمتيش اش واقع عليك تسول الناس اللي اعلم منك باش يقولوا لك اش ممكن ممكن دير فقال النبي عليه الصلاه والسلام لا تغضب ولك الجنه أه ايضا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الحديث موقوف عليه وقد يعني هناك من صحح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من جرعة ما من جرعة كثيرا الجرعة شي حاجة يبلع الإنسان جرعة ما من جرعة أعظم عند الله أجرا من جرعة غيظ يكظمها إنسان أو عبد ابتغاء وجه الله وكما قال رضي الله عنه مكينش شي شي حاجه يبلعها الانسان وعند الله الاجر ديالها كبير كثر من شي واحد الجرعه ديال الغيظ تيبلعها الانسان بمعنى يبلعها بمعنى تيكضم ما تيخرجهاش وحنا فاش نقوله يدخلها اماش يدخل لها لداخل تا تفهمنا عا ما تخرجش برا القرطاسات تدخلها انت لداخل هذوك الناس اللي كيتصابوا بالسكر والعصاب والانفجارات وهاداك الشيء راه بسبب هاد هذا ما تيخرجش برا فعلا إيه ولكن في تيخرجها؟ راه قال لداخل لا حنا ما بغينا لا نخرجوها لا برا ما نعاودو نردوها فينا لا خصنا نفهمو هاد هذا فهمنا الا مشينا مع هاد النسق هذا غادي نبردو الساحه ديالنا ويكون عندنا واحد السلام النفسي آه. آه. النبي عليه الصلاه والسلام ايضا ارشد الى امور عمليه ممكن نديروا شي حاجة ممكن الدار هادشي قلنا كان أدروا عليها شنو هو أمور نفسية الإنسان تدرب عليها باش يبقى تحضرها إذا إيه كتكون نافعة لي باش أنه يوطن نفسه ويسقق قال النبي عليه الصلاة والسلام اه اه, آه, آه اذا غضب أحدكم فليسكت حديث البخاري اذا غضب أحدكم فليسكت يسكت علاش أعطي راسك فرصه باش يطير هذيك الغضب الغضب باش انك تعرف اش غادي تعرف اش تقول كما قلنا راه ماشي الغضب ما غاديرش لا غادي تقول وتقدر حتى تستعمل يديك ولكن تتعرف كيفاش وتعطي الامور الحجم ديالها الحقيقي توجيهات ولا غير ذلك ااا أه... من توجيهات النبويه ايضا انسان الا كان غضبان وكان قائما اش يدير يجلس فان ذهب عنه والا يتطجع فهمتونا حنا كنديروا العكس تيكون الانسان جالس تيطلع ليه الدم باش يدير تيوقف فاش يوقف تزيدي تزيدي يشعل واضح لا خصنا إحنا آه الا كنا واقفين وغضبنا غضبنا شي حتى شخص نديرو نجلس باقي شاعل الطاجع امتثالا للهدى النبوي وعدك لجر استحضر دائما ثلاثه آه كان النبي عليه الصلاه والسلام جالس مع الصحابه ورجلان يستبان جوج الرجال كيتعايروا كي واحد ما قد يحمر وجهه من الغضب احمر وجهه من الغضب فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لاعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن فعلا الشيطان تيستغل فرص هكا تغضب أنت آش كيدير هو؟ كيبدا يطيح لك في آش؟ في, في البلانات تيبدا يقول لك آش آش تدير؟ منين تبدا؟ واش تقول لي؟ صافي تيبدا خدام عليك فانت محتاج انك تقول يا رب احميني منه ربي يزيدني في اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وللاسف هذاك الرجل فاش قالوا لي راه النبي عليه الصلاه والسلام تيقول لك تعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال لهم تراني مجنونا تيبان لك انا مجنون ولا فهمنا شحال ديال الناس كتنصحوا احيانا في حاله الغضب وشنو كي يعني لا يقبلو النصيحه المعين الاخير يعني اختي ان شاء الله تعالى هو الاستفاده من التجارب قبل ما المعين الاخير اللي نختموا به كاين عندنا الاقتداء ب بالصالحين وعلى راسهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه ومن صار على دربه كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا اغضبه احد كان يقول كان يقول يرحم الله اخي موسى اوذي باكثر من هذا فصبر اوذي باكثر من هذا فصبر بمعنى فين ما تلقى شي حاشي اذاا تذكر الناس قبل منك لقاو اذاات كبار ماشي هذا ومع ذلك كانوا متبتين راه ما غادي يضيع لك والو عاتبت وزقا مفهوم عائشه رضي الله عنها كتقول كانت تقول ما من تقام النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط ما من تقام النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط واضح آه اخيرا الاستفاده من التجربه بمعنى لا كتوقع لك شي يوقع لك شي اشكال والجستيم هذاك ال الـ الـ الـ الـ الـ المخاض وداك الاحتكاك وفهمتي امور كثيره ووقعتي في اشكالات وندمتي لانك زربتي ما واسرعت في, في التصرف والتفاعل دون تريث ودون حساب للمآلات ينبغي في المره القادمه اذا وقع لك مثل ما وقع فيما مضى ينبغي ان لا تقع في نفس الخطأ واضح الانسان تيبدا يراكم التجارب ها ماذا يفعل يراكم التجارب تستفد من التجربه ميمكنش حنا واحد استفزني اليوم وتستفزيت ليه وقلت شي كلام وفي الاخر تناد معي الحال غدا يجي يستفزني واحد نستفزني ثانيه نطيح ثانيه في الشبكه لا ميمكنش خصني نفهم بعد الدرس ديال البار خصو يكون مفيد لينا الاستفاده من التجارب ف اذا آه يعني هذا الموضوع راه ربما اخواني الشاطر اللي حنا كنعيشوه يوميا لا في البيت في العمل في التجاره في النقاع تدخل المسجد تلقى ماشي حتى ماشي تتعامل ماشي هو هذاك في اي اي آه يعني اتصال واضح كتلقى هذه الإشكالات هناك من يغضبك ويستفزك فلذلك احنا محتاجين أننا تكون عندنا آليات وطرق وساهل لنتصوا بهذا الغضب باش كما قلنا مطيحش الغشاوة على العقل التمييز حتى نعطي الأمور حجمها الحقيقي وفاش كنعطيها حجمها الحقيقي كنعرف ديك الساعة شنو التصرف الملائم اللي خصني تصرف هذيك الساعة اما بالعلم اللي تيكون الانسان عنده ولا يستشير من هو اعلم منه في ذلك الباب فيكون هذيك الساعة تصرف يعني على قوامه او قد تكون نسبه الخطا ضئيله مقارنه مع لو يعني انساق مع ذلك الهياجات وتلك الفوره التي يعني تحدث في النفس فنسال الله تبارك وتعالى أن انفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن على دربهم إلى يوم الدين سبحانك الله وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك